طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظة قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعينا الأعزاء السحر من السبع الموبقات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكل داء دواء فإذا أصيب الإنسان بداء فدواء الداء يبرئ بإذن الله تعالى والسحر حقيقة فقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم فهناك أحلام إذا رأيتها في منامك فعلم أنك مسحور أولا رؤية الكلب أو الخنزير في المنام وخاصة الكلب الأسود فهذه إشارة واضحة إلى أنك مصاب بالسحر فالكلب الأسود أو الخنزير هما من الحيوانات التي تتعلق بهما النجاسة. فالكلب في لعابه ولسانه وروثه، والخنزير في كل حياته ولحمه. ومن الكلاب الأكثر دلالة على ذلك هو الكلب الأسود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الكلب الأسود شيطان". ثانيا: رؤية السموم. والسموم غالبا في الأحلام دالة على السحر. فتكرار الرؤية بها إشارة قوية إلى وجود سحر للحالم والحلم تحذير له فقد أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كيفية التغلب على السحر بطريقة سهلة فقال صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبعة تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السم والسحر في عبارة واحدة ثالثا رؤية الأفعى أو الحية أو العقرب حيث إنها كائنات سامة مؤذية وقاتلة بسمها وكل كائن منهم يحمل السم في فمه فقد ارتبط السحر بالثعابين والحيات كما أنها وردت في القرآن الكريم قال تعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى رابعا رؤية العذاب فالحلم بالألم أو عذاب الجسد في المنام وغيرها من اساليب التعذيب المعروفة عند الإنسان يمكن أن تكون إشارة إلى الإصابة بالسحر قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب خامسا رؤية الليل أو المكان المظلم وهو رؤية الشخص نفسه في مكان لا يرى فيه أو مكان شديد الظلمة أو في ليل ظلمته حالكة أو المشي في طريق مظلم قد تكون إشارة إلى الإصابة بالحسد أو السحر وذلك لأن الظلام مذكور في القرآن قال الله تعالى في سورة الفلق ومن شر غاسق إذا وقب يقول ومن شر مظلم إذا دخل وهجم علينا بظلامه سادسا رؤية المقبرة أو القبور لأن السحرة يدفنون السحر غالبا في باطن الأرض مع الموتى ويدفنوه كالموتى في القبور لأنها تحوي العظام التي تعد غذاء الجن تكرار الحلم معك يمكن أن يكون إشارة إلى الإصابة بالسحر سابعاً الحلم بالأمراض المستمرة أو المرض في الجسد والمعاناة من المرض وهي دالة على ما يسببه السحر من أعراض أو ما تؤذي به الشخص في جسده أو تحذير له بأن السحر سيؤذيه في هذه الأماكن الحلم بخروج الدم من الجسد وتكرار الحلم أكثر من مرة كدماء الحيوانات أو دماء الإنسان أو البراز أو التبول والمرحاض المتسخ بالنجاسة أو البيت المتسخ وقيل أيضا في ذلك العظام المتعفنه بأن السحرة عليهم لعنة الله تعالى يستخدمونها في أذى الناس وسحرهم فقد تكون إشارة قوية إلى الإصابة بالسحر سابعا رؤيا العقد أو العقدة والحجابات فهي من أدوات السحرة عليهم لعنة الله حيث إنهم ينفثون فيها أعمالهم المؤذية قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد أي يقول ومن شر السواحر اللواتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها والحلم به قد يكون إشارة إلى الإصابة ثامناً رؤية الساحر أو الساحرة أو الشيطان لأن الشيطان هو أساس السحر وهو يعلم من يكفر بالله ليكون في ضلال وفي أذى المؤمنين لأنه أحد أتباع الشيطان المخلصين قال الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تاسعاً رؤية اليهود فاليهود هم أول من تعلم السحر على يد الشياطين في زمن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وبدأوا بنشره وتعليمه لكل من يريد معهم أذية من يعبد الله تعالى قال الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان فقد نبذوا كتاب الله تعالى الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام نبذوه وراء ظهورهم وذلك فإن اليهودية أو اليهود كانوا يتبعون السحر ورؤيتهم في المنام يمكن أن تكون إشارة إلى أنك مسحور عاشراً رؤية القرود والحيوانات والطيور والذبائح التي لا يذكر عليها اسم الله تعالى فالسحرة يقومون بذبح الطيور والحيوانات وخصوصاً النجسة منها ويقدمونها للشياطين كقربان لإتمام السحر وكذلك الحيوانات المفترسة التي تلاحق الشخص في منامه وتكاد أن تؤذيه أو تراقبه، وكذلك القرود والخنازير، لأنها حيوانات ذكر القرآن أن بعض اليهود ممن تعلموا السحر وعصوه قد مسخوا إليها. 11. الحلم برمي الأشياء أو إلقائها عند رؤية شخص يلقي عليك شيئاً في المنام أو الحلم، سواء تعرفه أو لا تعرفه، او يرمي شيئا في طريقك او القاء اشياء نجسه مؤذيه فهذه رؤيه من الله عز وجل الى ان هناك شخصا يحاول اذيتك وهذه الرؤيه من الله لكي تحذر وتكون الرؤيه لتحذير الحالم من السحر او دلاله انك قد تم عمل سحر لك لانه قد ذكر في القران الكريم ان السحره يلقون سحرهم القاء ثاني عشر رؤية هاروت وماروت وهما ملكان من عند الله سبحانه وتعالى كان يعلمان الناس السحر ليكونوا على علم به وليس لأذية الآخرين لكن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكان يحذران من أن علمه المتخصص وتطبيقه كفر وتقرب للشيطان، فالحلم به قد تكون إشارة إلى الإصابة بالسحر في المنام. 13 عشر رؤية البئر لأنه مكان مظلم لا يرى نهايته من الظلام والسواد. ولأن السحرة يلقون أعمالهم وأذيتهم في أماكن لا يصل الإنسان إليها، مثل بئر أو حفرة عميقة أو دفن أو مكان مهجور أو مكان لا يخطر ببال الإنسان. وقد قيل إن هناك رجلا يهوديا قد رمى بسحر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم داخل بئر في حديث شريف متفق عليه. رابع عشر رؤية الإيذاء للناس أو التأذي للشخص أن يرى الشخص أنه قد تأذى في المنام من شخص يكرهه باستمرار أو يرى أن أحدا جرحه أو يحاول إصابته أو ضربه أو ملاحقته لقتله أو لأذيته وقد يكون هذا إشارة إلى السحر لأن السحر أذى للناس وعند تكرار الحلم به قد تكون إشارة إلى أن هناك شخصا آذاك بسحر ملاحظة هامة مشاهدين الكرام فكل ما سبق ذكره ليس بالضرورة دلالته على السحر أو الحسد في الأحلام فإنه له معان أخرى في أقوال المفسرين ولكن من يراها أو يتكرر رؤية أكثر من شيء منها فإنه قد يكون شخصا مصابا بالسحر أو الحسد هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين